دوستان عزیز و ناظرین امیدارم هر دنیا هستی دلی شاد مغز جهان و تنی سالم داشته باشید برنامه امروز رو میخوام در مورد این برگزار بکنم که در خبرها بود مجلس عوام انگلستان سپای پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی قرار تصویق بکنه یا تصویق کرده و طبعات این مسئله بر روی فعالیت‌های سپاه یا کسانی که با سپاه همکاری می‌کنن. بله قبل از اینکه رو شروع بکنم از شماتون خواهش می‌کنم که اگر براتون امکان پذیر هست، اگر دنبال نمی‌کنید دنبال بکنید، اگر براتون امکان پذیر هست در قسمت نظرات چیزی بنویسید حتی اگر یک نقطه شده و اگر براتون گنجایش داشته باشه، امکان داشته باشه لایک بکنید یا بازنشر بدید. ممنون سپاسگزار می‌شم چون که مدتی است که ساختار یوتیوب به شکلی شده که بیشتر کسانی که تقریب می رو حسب کرده اگر وراتون امکان داره کنترل بکنید ببینید آیا هنوز در اون قسمت مشترکین مشترک هستید یا نیستید ممنون و سپاسگذار می شم که کمک بکنید برای اینکه قسمت‌های قسمت های بیشتری از جامعه موضوع رو ببینن و مکانی باشه برای ای ابراز عقیده و آزاد به صورت آزاد بحث جدل کردن در خبرها بود که مجلس عوام انگلستان با اکثریت قاطع راشون دارند سپاه رو به سمت یک گروه تروریستی شناختن پیش میبرن اگر این اتفاق بیفته چندین مسئله همراه خواهد داشت چندین مسئله که ممکنه به نفع جامعه باشه یا به ضرر جامعه باشه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی که وقتی که سازمانی در یا گروهی در قسمت سازمان های تروریتی طبقه بندی میشه کمک کردن به این سازمان ارسال پور به این سازمان یا این که همکاری کردن با این سازمان جرم محسوب میشه و این می تواناندطبعات بسیار بزرگی برای مسئولین جمهوری اسلامی داشته باشد چرا که قسمت های زیادی از مسئولین و اون هسته متمرکز قدرت در جامعه جمهوری اسلامی در گروه های قدرت جمهوری اسلامی یا وابست به سپاه دارند یا اینکه هنوز هم در گذشته وابسته به سپاه بودند و این باعث میشه که اینا با عنوان گروه های ترورستی شناخته بشن از سفر به اروپا و سرمایه در اروپا محروم بشن کمک کردن بهشون ارسال پول براشون معامله کردن باشون جرم محسوب میشه و این قسمت های اعظمی از اقتصاد ایران رو شامل خواهد شد چرا که قسمت اعظمی از شرکت های اقتصادی در ایران وابستگی به سپاه پاسداران دارن یا اینکه مسئولینشون در گذشته یا حال وابستگی به سپای پاسداران داره. تبایات <تصفيق> اقتصادی بسیار بزرگی خواهد داشت و این اقتصادی جامعه ایران رو هم در بر خواهد گرفت. از طرفی تبایات ناخواسته دیگری هم خواهد داشت به این شکل که کسانی که مثلا ممکن سربازی رو در سپاه کرده باشن مشمول این تحریم‌ها قرار بگیرن و برای گرفتن ویزا و یا اینکه کارهای اقتصادی یا ارسال پول و معاملات تجاری دوچار مشکل بشن این تبعات ناخواسته قسمت‌های زیادی از جامعه ایران رو در بر خواهد گرفت چرا که قسمتی از کسانی که خدمت سربازی رو انجام میدن به صورت اجبار در سپای پاسداران خدمت میکنن و خدمت کردن در سپای پاسداران با تصویب این قانون مثل کار کردن با گروه تروریستی خواهد بود از طرفی قسمت های عظمی از نیروهای های حسده قدرت در جامعه ایران چون وابستگی به سپاه پاسداران دارند، دسترسی به منابع و امکانات اقتصادی براشون تقریبا غیر ممکن خواهد شد این سمره یه ثمره کار قسمت عظمی از ایرانیان و مقیم خارج از کشور است که با راه های مختلف با بیانی های مختلف با ارتباط برقرار کردن با سیاسیون مختلف در کشورهای مختلف سعی کردند که سپاه پاسداران رو جزء های تروریستی دفتبندی بکنن و مجبور بکنن حکومت اروپایی و آمریکایی رو که نیروهای سپاه رو به عنوان نیروهای تروریستی قلم داد بکنه واقعیت اینه که سپاه پاس بر اساس اون عدم اطمینانی که به ارتش شاهنشاهی وجود داشت اوایل انقلاب برای حفظ دستاوردهای انقلاب و مقابله با های احتمالی ارتش پایه‌گذاری شد و با وجود ما کرت ها از اول هم باش موافق نبودیم ولی در جامعه ای ایران یک مقدار مقبولیت داشت و به اصطلاح اون حالت انقلابی و حالت دفاع از دستاوردهای انقلاب رو داشت و قسمت اعظمی از فعالیت هاش در صد بالای از حمایت مردمی برخوردار بود و جنگ ایران و عراق باعث شد که این به اسطلاح سپاه قدرت بیشتری رو بگیره و محبوبیت بیشتری رو در بین جامعه ایرانیان عام داشته باشه یعنی به صورت جامعه, جامعه کلی ساکنین ایران هرچند در کردستان از روز اول هم سپاه به عنوان یک گروه سرکوبگر شناخته می و برعکس ارتش که ارتش به عنوان حافظ مرس های جامعه، جمهوری اسلامی مرس های کشور ایران شناخته می شود. سپاه به عنوان شاخه ای از گروه سرکوب و گروه فشار شناخته میشد و این دیدگاه رفته رفته در جاهای مختلف ایران هم تقریبا جا باز کرد و در جاهای مختلف ایران هم همین دیدگاه نسبت به سپاه برقرار شد سپاه با شرکت در مناقصات بزرگ اقتصادی و صاحب شدن شرکت های اقتصادی و بنگاه های اقتصادی که در زمان رفسنجانی به عنوان خصوصی سازی با شروع شد و اینها رو تقریبا به شبکه های مربوط به سپاه به واگذار شد. قدرت اقتصادی بینظیرری رو هم در دست گرفت، و با اسکل‌های غیرقانونی که به اصطلاح شد در موردش با قاچاق قسمت عظمی از نیاز نیازهای مردمی و فرار از گمرک اقتصاد ایران رو تقریبا به حالت اقتصاد زیرزمینی در آورد و اقتصاد ایران رو تقریبا قبضه کرد تحریم‌های اقتصادی باعث شد که سپاه باز هم قدرت بیشتری بگیره و نقش عمدتتری رو در اقتصاد ایران ایفا بکنه بر برحال... این تروریست دانستن سپاه باعث میشه که قدرت بلا منازه سپاه در اقتصاد ایران و همچنین در سرکوب مردمی تقریبا به شکلی در بیاد که مورد بازخواست و مورد بازبینی نهادهای مختلف دولتهای اروپایی قرار بگیره و این امکان داره که در آینده نزدیک به اصطلاح تاثیرات شگرفی رو در فعالیت های اقتصادی سپاه و قدرت و نفوذ سپاه ایفا بکنه. بر اعتراضات در ایران کماکان بر دوام است و مسیر انقلابی خودش رو در پیش گرفته و داره همین مسیر رو ادامه میده و مطمئنا به نتیجه مطلوب خواهد رسید ولی با شتاب و با سرعت این حرکت امکان پذیر نیست و این باعث شده که یک مقدار درسردی در بین مقداری از افراد جامعه پیش بیاد که چرا این اعتراضات کم رنگ شده واقعیت اینه که از روز اول اعتراضات پیشبینی بر این بود که این اعتراضات کمرنگ خواهد شد بعد از یه مدتی ولی حال در بستر جامعه ادامه خواهد یافت مثل آتش در زیر خاکستر و بلاخره در نقطه‌ای دوباره شعلور خواهد شد و بنیانهای نظام سلطه رو در ایران نظام استبدادی رو در ایران بلرزه درخواهد آورد و, و باعث خواهد شد که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه نظام جمهوری اسلامی به هر حال هسته سخت قدرتش انسان های محدود هستند که این اداد های محدود بالاخره قدرت رو در دست خودشون قبضه کردن و در بین خودشون این قدرت رو میچرخانند موزله اساسی که الان در حال حاضر جنبش اعتراضی پونونی ایران باشت به اسطلاح درگیر هست معزل رهبری جنبش هستش که به دلیل تمامیت خواهی بود تمامیت خواه بودن ادهی از رهبران جنبش یا گروه های, از حرکت جنبش گروه های سیاسی که در این جنبش نقش ایفا می یک مقدار حرکت رو به سمت کم رنگ شدن پیش برده به اصلاح تفکرات مختلفی در این جنبش هستش همونطور که تفکرات مختلفی در جامعه حضور داره ادهیه بالاخره اعتقاد به همین نظام جمهوری اسلامی دارن ادهیه اعتقاد به تغییرات و اصلاحات در این جمهوری اسلامی رو دارن ادهیء معتقد به سرنگونی هستن ولی در این قسمت سرنگونی ادهی سلطنت طلب هستن ادهی سلطنت طلب مشروط خواه هستن ادعای جمهوری خوا هستند ادعای سوسیالیست هستند ادعای کمونیست هستند و بالاخره به ازای هر دیدگاه مشخصی که در دنیای فکری جامعه وجود دنیا وجود داره قسمتهایی از گروه های سیاسی در ایران و اپوزیسیون خارج از کشور تقسیم شدن به این گروه های مختلف فکری و کسی رون مله بودن ایران هم باعث شده که گروه های سیاسی مشخصی با پشتوانه های ملی و پشتوانه های قومی تفکرات ناسیونالیست قومی خودشون رو پیگیری بکنن و این هم درصد زیادی از فعالیت های سیاسی رو در جامعه شامل خواهد شد و شامل هستش به حال وضعیت سیاسی در ایران به این شکل داره پیش میره و امید این که به زودی این نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه و به اصطلاح ما به یک حکومت باثبات و دموکراتیک در ایران بریم یه مقدار کم رنگ کرده. کمرنگ شدن اعتراضات دلیل بر این خواهد بود که بتوانند گروه های سیاسی اپوزیسیون با هم همکاری بکنند و سعی بکنند که به هر شکل ممکن با هم کنار بیان و خواست مشترکی رو با هم دیگه هم, هم عهد و هم پیمان بشند و بر اساس این خواست مشترک پیش برند تا وقتی که گروه های اپوزیسیون به این مرحله نرسند که با هم برسن با هم بشینن و به اصطلاح یک پلتفرم مشترکی با هم دیگه درست بکنن و بر اساس این پلتفرم مشترک با همدیگه بر اساس اهداف مشترک و تفاهم هایی بر روی حداقل های مشترکی که با هم دیگه دارن پیش برن جمهوری اسلامی هنوز بر حکومت خواهد ماند و اعتراضات رجی شیعی هرچند باشه باز هم به نتیجه نخواهد رسید. اعتراضات باید رهبری داشته باشه باید سازماندهی داشته باشه و باید امکاناتی رو داشته باشه که بتونه مردم رو همراه خودش بکنه اعتصابات رو هم همه هنگ بکنه و بتونه به اعتصابیون کمک بکنه بتونه به کسانی که آسیب دیدن کمک بکنه بتونه از دراز اقتصادی به کسانی که این اعتراضات باعث ضرب خوردنشون هستش کمک بکنه تا همه اقشار جامعه رو دور خودش جمع بکنه در سال 57 هفت بلاخره نیروهای که وابسته به روحانیت بود با اون شبکیه وسیعی که روحانیت در دست داشت و همراهی بازار تونست که احتسابات رو هماهنگ بکنه وضعیت اقتصادی مردم هم بهتر از امروز بود و می برای مدتی به اصطلاح تحمل بار اقتصادی شرایط رو بکنند و به احتسابات بپیوندند ولی در حال حاضر پیشروی متوسط جامعه ایران بسیار کمرنگ شده تفاوت بین قشر متوسط و قشر ضعیف جامعه بسیار کمرنگ شده و قسمت اعظمی از جامعه ایران رو نیروهای مردمی تشکیل میده که از لهاظ اقتصادی وضعیت خوب و مناسبی ندارن و این امکان رو به مردم نمیده که بتونند در اعتصابات شرکت بکنن و وضعیت روزمره زندگی رو کنار بگذارند و دنبال ایدال های سیاسی بیفتند بلاخره عناصر اناسر مقیم در خارج از کشور و رهبران سیاسی که در خارج از کشور وجود دارند با همکاری رهبران سیاسی که در داخل کشور وجود دارند باید به توانش شورای رهبری تشکیل بدن و این شورای رهبری باید بتواند که در زمان مشخصی بتواند سازماندهی رو درست بکند که این سازماندهی بتواند کمک به احتسابيون بکند و بتواند که رهبری حرکت مردمی رو در دست بگیره تا وقتی که این اتفاق نیفته ما تقریبا نمیتوانیم امیدوار باشیم که حکومت سرنگون خواهد شد و نمی توانیم مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی جایگزین جمهوری اسلامی حکومت دموکراتیکی خواهد بود امکانی این که در داخل جمهوری اسلامی تغییر و تحول ریشهی در حکومت وجود داشته باشه و عده برای عده دیگه قیام بکنن وجود داره اونم در شرایطی که مثلا ممکنه رهبر جمهوری اسلامی فوت بکنه برای بر رسیدن به قدرت ممکنه ادی با ادی درگیر باشن ولی این به منزله رسیدن به دموکراسی در جامعه ایران نیست و راه رسیدن به دموکراسی در جامعه ایران فقط اون شکلیه که ما بتوانیم نیروهای اپوزیسیون رو دور یک هدف مشترک های مشترکی جمع بکنیم امیدوارم که اپوزیسیون به مرحله‌ای برسد که نیروهای خودش رو دور های مشترک جمع بکنه و یک شورای رهبری تشکیل بده ولی فعلا این وضعیت یک مقدار دور از دسترس به نظر میرسه و این اعتراضات مردمی باید ادامه پیدا بکنه تا وقتی که بتوانند نیروهای اپوزیسیون دور حد اقل های مشترک جمع بشه با امید دیدار شما در فردای دموکراتیک و امیدوارم که به اصلاح این حرکت سریع تر صورت بگیره و مردم بیشتر دوره اعتراضات جمع بشن و دور حد اقل ها جمع بشن و نیروهای اپوزیسیون هم بتوانند اون حد اقل های مشترک رو در بین خودشون بیابند و با هم دیگه بشینن و مذاکره بکنن یک مقدار سخت است ولی امیدوارم که این حرکت اتفاق بیفته دوستان در آخر باز هم از شما میکنم اگر برنامه رو پسندیدید که پسندیدید و بسیار سپاسگزار خواهم شد که لایک بکنید ولی اگر هم نپسندیدید تدقل در کامنت ها چیزی بنویسید که این الگوریتم یوتیوب کمک بکنه دیگران هم برنامه رو ببینن. به امید آزادی ایران و رسیدن به دموکراسی در منطقه.